هذه النسخة للاستماع فقط جميع حقوق النشر والتوزيع محفوظة فقط جميع الحقوق والنشر النشر والفوزيه نصه للإستماع فقط جميع الحقوق النشر والتوزيع محفوظة هذه النصه للإستماع فقط جميع الحقوق النشر والتوزيع محفوظة